Maailma ei saa päästa nii, et sa teed, mida ütleb keegi teine. Maailma päästmiseks peab olema endal see teadmine. Laisilmaring, oskused, teadmised, et osata hinnata situatsioone, näha erinevaid aspekte, tajuda erinevaid tagajärgi erinevatel senaariumitel. Ja see kõik annab oskuse võtta vastuga otsuseid. Kestlik sinimajanduse tehnoloogiate õppekavas püüame mõista elu. See tähendab seda, et meil on vaja aru saada, miks meri kui ääretult tundlik ja keeruline süsteem on nii muutub ja ülekoornatud tänases maailmas. Selleks on oluline aru saada ja mõista laiemalt pilti erinevaid füüsikalisi, keemilisi ja bioloogilisi protsesse, vaadata majanduspilti ja tulevikku tegemist on ääretult unikaalse õppekavaga. Kestlikke sinimajanduse tehnoloogiaid saab Eestis õppida ainult Tallinna Tehnike Ülikoolis. See on täiesti uus ja ainulaadne oma näolin õppekava, mida seni ei ole olnud. Ja see on parim võimalus õppida nägema suurt pilti, mis toimub meres ja mis seal toimuda võiks tulevikus. Lühidelt on sinimajandus kogu tegevus, mis on seotud merega. Ja see tähendab seda, et ka õppekavas me püüame vaadata iga valdkonna sisse süvitsi, mis on millega seotud, mis toob mida kaasa. Käsitleme erinevaid valdkondi ja majandusarusid, käsitleme erinevaid mudeleid, käsitleme erinevaid tehnoloogiaid. Õppetöö toimub Kuressares, Kuressare Colleges. Õpingute käigus läheme kindlasti merele. Katsetame erinevat tehnikat, kuidas midagi uurida nii all kui vee peal, erinevad targad poid, eealused troonid, sonaarid ja muu taoline. Uurime ka mereelustiku, uurime laboris erinevaid eluvorme, mitmekesisuse kujunemist, energeetika poolelt katsetame, kuidas luua elektrit väikeste tuulikutega, kuidas saada vesiniku, kuidas ära kasutada päikese paneele, kas neid on võimalik ka merel kokku panna näiteks tuuleparkidega. Kuna õppekava jooksul on võimalik veidi spetsialiseeruda või süveneda teatud moodulitesse nagu rannikuturis, meretorme väärindamine või keskkonna- ja loodushoid, siis õppekaval õpetajad ootavad ees erinevad võimalused. Ta võib jätkata magistriõpingutes või saada tööd erinevates sinimajandusega seotud valdkondades, kas keskkonnaalase spetsialistina, projekti juhina, alustada tegutsemist turismi loodus- või keskkonna ka seotud valdkondades laeva või meretransportiga seotud ettevõtetesse või aidata ükskõik, millisel merega seotud ettevõttel viia läbi rohepööret. Nii et kui tahad teha midagi ära mere tuleviku heaks, tuleb saarde.